تكفوني اعتباه لابوها من حياة اللي تعاندنا بطيب فعولنا ابن دغذر لا مش صفو معاه الخاص ما كبده ما بردت من شولنا فعله ما لنا تكفوني اعتباه لابوها من حياة اللي تعاندنا بطيب مفعولنا ابن دغذر لا مش اصفوا معاه الخاص ما ما بردت من شولنا لا فعله ما لنا